Sen ihmeessä mä olin jo tässä risteyksessä. justan mä lähdin mökiltä. Mä taidan olla liian väsynyt ratti. Ja haukotus on väsymyksen merkki. Teen tästä uuden säännön. Kun haukottelen kurvaan lähimmälle huoltsikalle, juon kupin kahvia ja otan vaikka lohi ja vartin torkut. Luo uusi rutiini. Väsymys on tauon paikka. Liikenneturva.